Ihminen on älykäs eläin, mutta kovaa tekemään virheitä. Onneksi nykyään autoilijoiden apuna on älykkäitä tekniikoita ja turvajärjestelmiä, esimerkiksi ehkäisemään väärälle kaistalle ajautumista. Kaistaavustin varoittaa tai jopa estää nopeuksissa tahattoman ajautumisen kaistaviivalle tai sen yli. Yleisimmin se toimii rattia täristämällä tai kääntämällä tai äänivaroituksella. Kaista-vahti voikin pelastaa monilta vakavilta onnettomuuksilta, pidä se siis päällä.